l'lanari i l'Oficina de, de Provenció Econòmica de Manlleu donia esforços. No? Tots els estaven fent cursos formatius, dues d'aquestes per separat, i no eren, i no eren no, competitius perquè feia els seus nivells. Per tant es va considerar que era una bona opció quan doncs unir en un mateix espai tota l'oferta formativa de, de manlleu. Al no? d'aquest també tenim aquí l'àula d'autoprenentatge, tenim el servei del de, programa CF de simulació d'empreses, l'autoconsentatge d'idiomes, perdó. I, i després d'això, l'oferta és per davant dels de cursos de l'OPES, que s'han traslladat aquí, cursos d'iniciació a les noves tecnologies, tenim el servei de punt TIC Feinateca, i després el mil·lenari també té aquí un punt UOC i cos de festa. està. Mm -hmm. Amb i la comarca, eh, bueno, no et sé dir molt bé si és pitjor que altres comarques o no, però sí que hi ha una taxa bastant alta d'atur, no sé si en allò que hi ha dos aturats, i des de la Oficina de Promoció Econòmica, des de l'OPES, es, es potencien moltes activitats per, per trobar feina, no? Per tant, eh, el servei d'aquí a Puntic feinateca, és bastant important, perquè té molts usuaris que venen aquí, no tenen feina, volen aprendre a fer a fer anar a l'ordinador, alguns d'una forma això, més lliada a través de la feinateca, que te'ls expliquin com fer d'allò, i altres d'una forma més lliure, que venen aquí, es connecten a les pàgines web des de Puntic, o gent que simplement vol aprendre perquè té lliure, i bé, bueno, la, la veritat és que es nota bastant l'interès de la gent, passar per aquí, fer formació, formar-se, aprendre, treballar... a tothom, l'única s'ha de donar d'alta. O si sigui, Nosaltres ve aquí amb, el, amb un document identificador, el d'alta la nostra base de dades i a partir d'aquí llens amb el seu nom d'usuari i contrassenya l'ordinador. Tenim un software que ens ha preparat una empresa, la BVD Empresa Estalope, que, que el que fa és controlar el temps de les sessions. Per tant, que l'usuari quan bé, segons si ve per fer una teca o bé per puntí, ja té un, un horari limitat per li controla l'ordinador. Al moment que s'acaba aquell horari, se li tanca la sessió i ve el, el següent. Sempre es pot ampliar o disminuir o que sigui, però poden controlar-ho, però en aquest aspecte tot el que és, els usuaris que venen i marxen i això, ho tenim bastant automatitzat. Després només això, gent a partir de 16 anys, i ja està. Ah, principalment el que fem són, nosaltres aquí al puntí que ho hem plantejat com una mica com tallers secundaris d'alguna forma, no? O sigui, hi ha molta formació, des d'iniciació de, de la informàtica, com funciona l'ordinador, ofimàtica, tot això, ofimàtica, avançada, disseny i tal. Nosaltres ens hem col·locat en un espai intermits per fer coses més, eh, potser, d'oci, més, mm, més petites, com jo, ser, un taller de gym, un taller d'OpenOffice, un taller de correu electrònic, molt específics, tallers petits de dues hores, on repassa una mica temes aquests. També una mica és el mateix que fem. Uh, en el dia a dia aquí, l'únic que una forma una mica més Amb no? la pantalla, el projector, i fent més... Només. Però una això, o sigui, tractar temes petits en un espai de temps reduït d'una forma molt concreta. Ara, estem, ara ara mateix farem un d'àlbums digitals, i l'Aries Web, no? una mica així, imatge a nivell d'usuari, farem un de GIM, Twitter fins i tot, coses sí que a vegades la gent sent parlar però que no, no té massa per... Tenim un públic bastant divers, tenim el que és el punt TIC sobretot molta gent jove, de, de 16, 18, 20 i algo anys, que venen molt a connectar-se, sexes socials, això, i de a Feirateca potser un, un públic una mica més, més gran, no? 30, 45, una cosa així. La franja més gran és això, entre 18 i 45, tots més o menys són semblant, eh? vull dir, un nombre bastant similar. Uh, L'únic és això, uh, a vegades els joves venen molt al seu, seu ritme, venen aquí a connectar-se i intento buscar coses que els, que els atreguin una mica. No? A vegades uh, les passen canotes enviant-se un document de text d'un currículum no sé què i dic, mira, hi ha una eina en línia que el podem fer servir. A vegades els interessa, a vegades no. Bé. Quan va començar el novembre, finals de novembre, I perquè ja, estava la buscant la feina la i em vaig assabentar que va sortir aquest punt, i, bueno, i després he anat venint però dintre d'un mòdul que estem fent aquí a l'Ajuntament, un mòdul d'ocupació amb el que estic treballant, on no estic formant i treballant, i avui hem vingut a fer aquí un taller d'imatge, i vull dir, per veure quines eines hi han, quins recursos que hi ha aquí a les webs... Que... Bé, bueno, ara estem fent un que l'hem començat la setmana aquesta, Van començar, que és de 30 hores, que és per preparar se per la formació de, dels àctics, també ja ens estem preparant nosaltres també pel nostre compte dintre de la formació que fem i vull dir, molt bé. No, home, depèn de, de, de l'experiència de cadascú, jo per mi el meu nivell era bastant bàsic i vull dir, potser lo millor més que altres persones que ja el fan servir normalment l'ordinador, però no, vaig veient una mica de més claritat en tot, quan més, més ho fa servir millor, no? vull dir, mica en mica, però no, bé, bé. que és eh, Noves Tecnologies de Matlleu i nosaltres, el canal, el que vols dir, és un punt de, de referència en formació i especialment Noves Tecnologies del Puntí. Per tant, nosaltres estem allà, al mig de tot, ja sigui a nivell de promoció, de fer coses, del que sigui. No? Eh, en el tema de l'Mbytes es va fer una sèrie de tallers per tot el poble, la intenció era, era obrir la formació de diferents espais, es va fer un a l'aire lliure, un a l'embarcador, un embarcador, coses així molt, molt dinàmiques. I nosaltres des d'aquí vam posar el nostre granet de sorra també fent una sèrie de, també de tallers, d'aquests així de curta durada, adaptant-nos a l'horari del puntí, doncs, que fossin bastant d'oci, bastant diversos. Vam fer de música, un d'entorn Google que era molt ampli, i també hem proposar fer un de taller de web còmic que va anar molt bé, es va fer fora, però bueno, Viem quedes aquí, em va semblar que havia interessant, o veiem, posar en contacte. Aquest... Uh, el Temps per Tens és un programa que, o si sigui, nosaltres, el puntic quan va néixer, un dels objectius era fer un tema de voluntariat digital, o si sigui, buscar que els usuaris, o els gent de Vallèu o què sigui, que sé que s'ajudesin entre ells a resoldre dubtes, un cansat molt d'imatge, ajudar l'altre cansat més de no sé què. A Manlleu ja existia un projecte que era el Temps per Tens, que era més o menys això. L'únic que l'intercanvi interca... no era com es diu això? No és recíproc. Sí, sigui, jo, per exemple, puc ajudar una persona a instal·lar un programa a l'ordinador, però, a canvi, hi, hi estic una hora. Doncs jo, en aquella hora, la puc gastar en que em pintin una paret, el que em passegi en el bosc, que m'ensenyi a fer una truita. Va? O sigui, el, el comerç és el temps, o si sigui, treballes amb el temps. I el que vam fer va ser adaptar-nos, precisament nosaltres, a una estructura que ja funcionava. Hem absorbit tots els, totes les necessitats tecnològiques, i des d'aquí doncs intentem, a través dels usuaris o gent que d'allò, gestionar tota la part tecnològica del, del temps per temps, per entendre'ns. O sigui, bàsicament es tracta de veure a la gent que s'apunta fins a quines necessitats té i nosaltres a través d'aquí detectar aquesta persona li interessi el temps per temps, tant per aprendre com perquè si en sap molt, ens va empenyar. Tu vinga, ens ajudaràs. No? és una mica trobar gent i, i gestionar aquesta part central del, del temps per temps tecnològic. Del bàsic van 43 persones, que no són masses, i ha, ha aprovat un 83%, o sigui, la taxa d'aprovatge és bastant alta. I del mitjà, 28, ja ha aprovat una mica menys, un 64. És dir, hem, hem mirat altres llocs, potser no som, no, no, la gent que ve a no és gaire gran, però em sembla que la, la, la taxa d'aprovatge... Tampoc és una cosa que a mi, nosaltres no fem una formació de efectes pràctics, no? però està bastant bé. I sobretot he notat molt ara l'última etapa aquí, que s'acosta en oposicions i coses d'aquestes. Molta gent comença a conèixer l'àctic perquè donen punts i tal, i venen a treure-se'l. I... Oh, a vegades està una mica com perdut, no? perquè la gent diu, ah, Ai, però això m'ho demanaran. Dic, bueno, l'empresa pública sigui, sí, l'empresa privada ja en parlarem, no? Però jo penso que sí, perquè jo mateix m'he trobat moltes vegades. Em poso un currículum i que sigui ofimàtica. Word, Excel, no sé què, a nivell, tu l'inventes una mica, no? Ah, amb els idiomes, al final també ens ho inventem, mal, ah, mitjà, però, bueno, però hi, ha unes, hi ha uns patrons, si tu tens un, un fars, tu tens un... amb els altres un tens o el que sigui, tu pots acreditar. Amb la informàtica és una mica... <totipen -se> forma com més, mm, més més personal, una mica més divertida de d'explicar de, el que fa. Però hi ha una web, que és el canal de Funcat, que està molt bé a nivell informatiu, si la gent diu vull saber què, què, què és això del canal, què s'hi fa, ah, va bé, tinc aquests espais, tinc aquests horaris i tal. Però, en canvi el blog que dona la llibertat de jugar amb menys 2.0, en fi, penges un vídeo, penges una presentació de no sé -sí què, fas resò de que algun altre lloc fan un curs de no sé -sí què, de vegades mm, són coses una mica més més divertit, no tan oficial, i de l'oportunitat d'aquesta final que hem d'explicar el mateix, eh? si comencen els tallers, si comencen els cursos, el tant percent d'usuaris que tenim, aquestes coses, però sempre et pots permetre que ell posar un vídeo, posar un enllaç a algun lloc, visualment també jugues, un dia et ve més de gust bueno, les imatges, és... és més divertit, simplement és això, és... i serveix sempre com a complement. Si molt content, el començament està una mica perdut, perquè jo vinc, jo vinc de la de i hem anat derivant, si estava treballant aquí els mitjans de Matlleu, vaig anar derivant cap a noves tecnologies, va aparèixer el, el projecte del canal que es construïa i em vaig incorporar amb el, amb el canal. I com sabent el lloc estava una mica perdut, amb els horaris no en sortia, però, bé, bueno, anaves agafant un ritme, venen una sèrie d'usuaris que ja els coneixes, ja saps contractar-los, ells mateixos t'ofereixen coses que volen fer, em eh, prens una mica gestionar tots els altres serveis que tens aquí, la veritat és que jo estic molt content ara, ja dic, ara hi ha una etapa de molt de fer, de molts tallers, molta gent, molta participació. Jo sobretot m'interessa ampliar una mica el, el públic eh, que ve, perquè dic, tinc molta gent jove, la gent gran ve a fer cursos a aula del costat, que és una la formació d'informàtica i m'interessaria agafar aquesta, aquesta gent i implicar-la una mica amb aquestes noves tecnologies, que vulguin fer-se un blog, que vulguin fer un Facebook, que vulguin enviar fotos, que es diverteixen amb les noves tecnologies, aquest altre públic que potser apren una informàtica perquè diu «ai, és que ha de fer un currículum» o «és que el meu fill no té d'Internet i no m'entero de res», per intentar-nos treure cap a altres coses. I també a través del temps per temps hem implicar molta gent cap aquí, sota això, ampliar el meu públic a un sector més a adult.